2014 року в АТО ООС у складі добровольчої батальйону військовий Євген Ролдугін воював під Маріуполем, в Пісках та Вавдіївці. Нагороджений шістьма відзнаками, зокрема, президента України орденом лицарських хрест добровольця. З перших днів повномасштабного вторгнення з побратимами Євген Ролдугін захищав та визволяв Київську область. Отримав поранення в бою на Чернігівщині. Після лікування та відновлення вступив до лав Збройних сил. Де нема ні скорботи, ні печалі, ні зітхання всяких гріх, що вчинені ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости. Провести в останню путь свого учня прийшла класна керівниця Євгена на Чергувець разом з однокласниками. Ми зараз з дітьми, з його класом, згадуємо Женю, який це був ну, позитивний, дуже відданий. Знаєте, таких людей дуже мало, тому що він реально настільки справжній, він настільки був веселий, От ніхто не пам'ятає його таким сумним чи колись в якомусь такому стані, він завжди був таким оптимістом, великим, таким був відданим і благородним. Одного разу ми проходилися, прогулювалися. Женя тоді мені здається закохався вперше в своєму житті, можливо, мені так здається, і ми дуже довго і глибко спілкувалися про стосунки. Женя розповідав, чим вона йому подобається, постійно про це говорив, шукав способу підходу неї і запитував думку. Я не знаю, чи потяг він таке робив, тому що він дуже був відкритий і це було для нього зовсім незвично. Тому що Женя зазвичай він був дуже веселий, але як людина трохи сам в собі. От і це сильно відчувалося, і Женя, ще така річ, я, дуже, я рахую, був і сильним не тільки фізично, але і всередині. Вічна, З батьком загиблого Олександром Рудугіном музикант Ігор Білий, знайомий, 22 роки. Я бард, я пишу пісні. І... А Саша Музика. Він, в мене, він мені вибрав мою першу гітару. Це було ну, на початку моєї кар'єри. Знаємо ми дуже давно один одного і, і Оленку, його дружину. Я зараз в якомусь іншому світі живу. Я багато їжу до хлопців і коли ти живеш з ними там, ти бачиш, які, як звідти виглядають ті проблеми, які ми думали, що це тут уже все. Вони там от такі, тут нема проблем. Володарю пурпурового поясу з бразильського джиу-джитсу, старшому солдату та бойовому медику Євгену Ролдугіну назавжди 27. Оховали загиблого на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.